Psičušni, nježni i neustrašivi kućni ljubimac može biti samo maltezer pas. Ovi prekrasni i presotki mali dijeli psići uveseljavaju vlasnike diljem svijeta. Želite li vidjeti slike i karakteristike maltezera? Top 8 najvažnijih karakteristika maltezera. Prva karakteristika karakter. Malteseri psi spadaju u razigrane male psiće koji su prepuni energije i zabavni. Učinit će vaš život sretnim i punim nepodopština. Također ovi mali kućni ljubimci su vrlo inteligentni i pogodni za natjecanje upsećim sportovima. Maltezeri psi su poslušni, ljubazni, energični, neustrašivi, prilagodljivi, nježni, opušteni, inteligentni, razigrani i aktivni. Ovi psi su lagani za početnike i vrlo lagano se adaptiraju za život u kući i stanu. Da li Maltezer pas često laje? Ovi psi ne spadaju u tihe pse. Maltezer pas je zaštitnički nastrojeni i laje na ljude i druge životinje ako ih vidi kao prijetnju. Uvijek će vas upozoriti na dolazak stranaca s lajanjem. Kako se ponašaju prema djeci? Maltezer pas je dobar prema članovima obitelji ako se dobro odnosite prema njemu. Ipak ne preporučuje se za obitelji s malom djecom. Zašto? Štenci maltezera su jako mali. Dijete se često ne ponaša prema psu na odgovarajući način, te često dolazi do ozljeda psića. Preporučuje se da nabavite ovog lijepog i aktivnog kućnog ljubimca kada dijete malo odraste. Maltezeri obožavaju aktivnosti i igru tako da će se jako dobro slagati s djecom i obitelji koje se žele igrati s njim u dvorištu. Kako se ponašaju prema strancima? Neophodna je rana socijalizacija kako bi se ovi psići dobro ponašali prema strancima. Kako se ponašao prema drugim psima? Maltezer pas nije previše tolerantan prema drugim psima. Naime potrebna je rana socijalizacija kako bi tolerirao druge životinje u blizini. Je li maltezer agresivan pas? Može se reći da su maltezer i agresivni psi. Iako maleni ovaj pas je ponekad tvrdoglav, zaštinički nastrojeni te laje i grize ljude i životinje ako ih smatra prijetnjom. Pravnim postupanjem prema psu izraz će uodličnog kućnog ljubimca koji će obožavati svoje obitelj te neće biti agresivan prema drugima. Ukratko, Maltezer pas je lijep, sladak, nježni i neustrašivi sičušni kućni ljubimac koji će vam učiniti život zabavnijim. Druga karakteristika, koliko dugo živi Maltezer pas? Maltezer psi žive 12 do 15 godina. Treća karakteristika, briga. Maltezer pas zahtjeva dnevno češljenje zbog lijepe, duge dlake. Jednom tjednu potrebno je provjeriti uši i maknuti otpale dlake. Potrebno je konstantno održavati higijenu zuba. Također radi se o energičnim psima koji zahtijevaju dnevne vježbe šetnje, trčanja u dvorištu ili igranja. Četvrta karakteristika, dresura maltezera. Maltezer pas je izuzetno inteligentan i tvrdoglav, ali ga je lagano dresirati. Zašto? Naime, obožavaju nagrade i pohove te aktivnosti tako da ćete imati super uspjehe ako odaberete ovog psa za natjecanje u psećim sportovima. Dresura Maltezer zahtijeva, poznavanje tehnika dresure pasa, aktivnost tijekom dresure, te poslastice i pohvale. Peta karakteristika, težina. Mužjaci Maltezer pasmine pasa teže od 3 do 4 kg. Ženke maltezer pasmine pasa teže od 3 do 4 kg. Šesta karakteristika visina. Mužjaci odraslih maltezera visoki su oko 21 do 25 cm. Ženke maltezera narastu oko 20 do 23 cm. Sedma karakteristika jesu li maltezeri psi skloni bolestima? U pravilu radi se o zdravim psima. Dobro je pripaziti na porijeklo psa kako ne bijemo urođene genetske bolesti poput srčane anomalije. Štenci maltezer pasmine pasa mogu imati urođeni problem jetreni šant. Preporučen je da održavate higijenu zuba maltezera jer u starijoj dobi maltezeri psi često imaju dentalnih problema. I osma karakteristika hrana za pse. Odabirom kvalitetne hrane za pse vaš će pas maltezer biti zdrav i lijep. Potrebno je pažljivo odabrati hranu za određenu dob, štenac, odrasli i stariji pas. Ako je psić manje aktivan pripazite na dnevni unos kalorija kako ne bi došlo do problema s prekomjernom tjelesnom težinom. Ukratko, maltezer pas je dobar izbor za kućnog ljubimca ako tražite psa koji će uvijek biti uz vas i uveseljavati vašu obitelj. Izuzetno su popularna pasmina pasa u svijetu zbog svog lijepog izgleda i izuzetno dobrih karakteristika za kućnog ljubimca. Maltezer pasmina pasa nalazi se na ljesicama, top 10 najljepših pasmina pasa na svijetu i top 10 najmanjih pasmina pasa na svijetu. Kada su ovi psi dobar izbor za Vas? Maltezer psi su dobar izbor ako tražite psa za obitelj, dobar izbor ako tražite psa koji će biti uvijek uz Vas, Dobar izbor ako tražite kućnog psa i dobar izbor ako tražite psa koji je aktivan i pogledan za pseće sportove. Maltezer psi nisu dobar izbor ako želite psa koji ne zahtijeva ljudsku brigu, češanje, treniranje, higijena zuba. I nisu dobar izbor ako želite psa koji će biti ostavljen u kući ili vani dugo vremena. Pogledajmo sada slike maltezera. Slika štenca maltezera. Slika odraslog maltezera.